بحاول اتسلل من وراه <تصفيق> يا ريم يا ريم ما تعبني دعبت. تعبني اه او أه. غزه لازم كلوز من كلوز يا ريم ما نو لازم الله صاحبه ايوه تعال تعال يا والله شلعني شلعني اسرع اسرع اسرع اسرع اوف والله مجدع انقر انقر انقر انقر انقر بس يا ولد انقر انقر انقر انقر انقر ايوه ايوه يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يسلام يا سلام يا سلام الله الله فزعه فنو بيته باين هي اي مش اي ايه ايه؟ oh, like إيه طلعني اه هات سينج بيش بس. بصار كده طرازان ايه, إيه؟ <تصفيق> مع السلامه خلاص انا بطل العب ايش قله الحياه ذي ايش قله الحياه الحين لما افوز لا في 3 آه لا لا قلة أدب هذه لا وإيه اشبكه طريق التتبع ايوا قلنا خليكوا مبروك ده ده ده ده. عيد ذا كله عيد ذا كله عيد ذا كله عيد ذا كله يعني يبغوك فيز 1 وفيز 2 شوربه يكون عندك اللي هو عادي انت تفوز عليه كل مره بس الثالث اللي الثالث هو اللي سامعك كده خربوها يعني يو هاف تو يو هاف تو بي بيرفكت You have, you have to be perfect فيز 1 و 2 عشان 3 هو الفايت فاهمين؟ يعني 1 هذا شو، 2 ها جلمس، ثلاثة حتتسطر. <تصفيق> <تصفيق> آه سلاشة الله يسوس وجهك. قال لك بس حركه فنيه يستاهل قال لك بس حركه حركه نينز احس بالجغره حش وجهي ما يرحموك تدوك لحظه انفيزيبلتي لا تدوك شبشب سلشني سلشه حسنا رجلي الحين ذا الحين فيس لما نصير مارفل فيرسس كابكوم الحين الحين الحين لعبة ثانية الحين مارفل كابكوم زوس زوس سمو زوس سمو زوس لا تسموه حتى كان كان. زوز مو كل شي لازم. أكله! كانوا يا ريم متى الريم؟ لك بلوك هام بلوك مين دقيقة بعد لايت ترك لايتنج بعد اش ترك لايتنج ايش اللي اضغط ايش انا توتيريال الحين حمدني، اتنيني يا رمة الرمم شفتك رسعه رسعه كهرباء شفت صدري كذا يهتز عارف شفت الرقص الخليجي لما تهز أنا... صدرك كذا وانت ترقص خليجي في الجلسات زي كذا سويت جلسة خليجية خلاني. أيام زمين أيام أيام زميل معليش على التكليجات عارف بداية الجنون أيام زميل. وأنت يا رمة ترمم يا رمة الرمم يا جزمة سهم ها عجيب ايش رايكم بس بالحركة؟ اديني فرصة يا جزمة ما صدق على تفعل هل أوكي فهمت ينزل تصحيح كيف البوستر ينزل طيب الديفنس ينزل الحين اداني ان ينزل من المنظر يضحك ترى <تصفيق بين القزة> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> السيف حقي عارف على حفه